Te hogy érzed magad, amikor a másik fél, akivel beszélgetsz, nem néz a szemedbe? Én konkrétan feszélyezve érzem magam. A szemkontaktus a bizalom egyik alapja. Hogyha nem nézünk a másik szemébe, akkor az azt jelenti, hogy rejtegetnivalónk van, és nem vagyunk őszinték. Viszont mi rejtegetnivalónk lehet? Mindenféleképpen figyeljünk arra, amikor beszélgetünk a másikkal, hogy nézzünk egymás szemébe. Én konkrétan külföldön, Nyugat-Európában leginkább tanítom az embereket, a helyieket arra, hogy például amikor kocintunk, akkor egymás szemébe kell nézni. Nekik ezt nem tanították meg, és nem is szokták. Engem ez zavar, én szólni szoktam érte, ne aggódjatok, most már az összes külföld ismerő a másik szemébe néz miközben koccint. De ez ugyanolyan fontosságú a kommunikációnál. Amikor előadást tartunk, hogy beszélgetünk valakivel, mindenféleképpen nézzünk a másik szemébe. Hogyha többen vannak a teremben, akkor a prók azt csinálják, hogy minden szünetnél, vesszőnél a mondatban más emberre nézel és más szemébe nézel. Viszont azok, akik alapvetően feszélyezve érzik magukat a színpadon, vagy bármilyen előadás közben, és csak összezavarja őket az, hogyha még másnak a szemébe is kell nézni, mert az onnan jövő energiák, visszajelzések lehet, hogy nincsenek jó hatással magára az előadásra, akkor azt szoktam javasolni, hogy a terem hátsó részében, ahol ül valaki, abban a magasságban, szemmagasságban a Terem falán, hátul, bárhol lámpa, bármit kiszemelsz, akkor nézd azt. És a terem első azt fogja gondolni, hogy te éppen valakinek a szemébe nézel, és hogy éppen a közönséghez beszélsz. Közben pedig azzal leplezed ezt a fajta idegességet, hogy nem feltétlenül a közönséget nézed, hanem kiszemelsz egy-egy tárgyat a teremben, és azokat fogod pásztázni folyamatosan. Kezdőknek ezt javaslom, viszont aki fejlődni szeretne, mindenféleképpen folyamatosan váltson emberről emberre, nem egymás melletti emberekre, hanem először barra, utána jobbra, utána hátra, utána előre, hogy minél élvezetesebb lehessen az előadás, és azt érezze a közönségben ülő minden egyes személy, hogy hozzá beszélsz. Köszönöm szépen, hogy ma is velem voltál, Gergis Dani voltam. Ha tetszett a mai videó, akkor kövess, lájkolj, kommentelj, iratkozz fel, oszd meg másokkal is, és inspirálod velem legközelebb is.